יועף כותב לנו את זה. אנחנו מתלבטים אם להזמין במשלוח הראשון בין 300 ל-500 יחידות. השיקולים הם חיסכון משמעותי בהשקעה הכספית כמובן, ומעומת מניעת מצב שבו נגמרת לנו הסחורה והמשלוח השני עוד לא הגיע. מה ניסיונכם סטטיסטית לגבי כמות מחירות יומית בחודש או בחודשיים הראשונים? שלה שהיא אבל יש לה יותר מדי אלמנטים שאתה צריך לקחת בחשבון, כמו מה קצב המחירות הצפוי לך, לדעת אם בכלל המוצר יהיה ביקוש או לא יהיה ביקוש. אתה בדרך כלל מזמין מוצרים בהתאם לביקוש הצפוי, בסדר? למחקר מוצר, תתחיל ממחקר מוצר, זה מאוד מאוד חשוב. מה גם חשוב לי להגיד ב... ב, ב, ב איך אומרים, אנקדוטה, זה שאמזון בסופו של יום הוא שותף שלך, שותף שלך שלך. וככל שאתה מזמין קצת מוצרים, אמזון לא יהיה לו אינטרס לבוא ולקדם אותך. רוב האנשים לא יודעים את זה. אז אנשים אומרים, אה, ah, אני 10, 2 יחידות, 5 יחידות, ובדרך כלל אמזון לא ממש באים ועוזרים לך לקדם ככל שהכמות שלך נמוכה. אנחנו ממליצים להזמין בין 500 ל-1000, שוב, זה תלוי מוצר ומה הקצב מחירות, אבל, אבל מאוד מאוד חשוב להבין שככל שתזמין יותר יחידות, ככה אמזון יסתכלו עליך כסלר. סלר רציני, וגם יעזרו לך לקדם את המוצר שלך. רוב האנשים עושים את הטעות הכי פטלית, מפשוט מזמינים יחידות בודדות, או רק כמה מאות, ככל שאתה תהיה סלר יותר גדול, שמזמין יותר יחידות, ככה לאמזון יהיה אינטרס לבוא ולקדם אותך, כי זה ילחץ להם במחסן ויהיה להם אינטרס להוציא אותך החוצה. רוב לא מכירים את מה שאני אומר לך כרגע, ואני אשמח אם יכירו. וזהו, שיהיה בהצלחה. אתה uh, תצטרך לעשות את השיקול הנכון, כמה להזמין. Uh, אם אתה כל כך בטוח שהמלאי שלך ייגמר, אז uh, בכל אופן, יש רק חוק אחד לגבי מלאי, אסור שהוא ייגמר. ואם נגמר, אז אכלת uh, אותה? עדיף שלא ייגמר, אז uh, מחקר מוצר. בוא נחזור למקורות.